سكون داري عمطر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناة اسكندراني رعاية نمبر ون رقم واحد هاشتاج محارب رقم واحد لا تنسى الاشتراك وفعل زر الجرس والنهاردة يا جماعة سيرفر جديد وهو سيرفر عطارد ستاشر ويلا بينا نبدأ بتجربة السيرفر أول تجربة لنا لسيرفر عطارد ستاشر طبعا هنختار الشخصيه طبعا احنا اخترنا كل الشخصيات دي في الفيديوهات اللي عدت فطبعا نختار بقى في السفرات اللي عدت يعني هنختار <تصفيق> بقى شخصيه من دول كده <تصفيق> نختار مين يا ترى نختار مين اللي هيعجبكم طبعا فاحنا هنبدا بالمحارب يد عالي نختار ذكر ونختار هنسمي ز... اسكندراني اسكندراني العاب اسم القناه يعني لا <تصفيق> حاجه غريبه يا اسكندراني العابه ودي تأكيد يا رب ما يكونش حد مختاره طبعا مستحيل حد يختار اسكندراني العاب اسم جديد اسم اسم حديد بص اسم عامل ازاي فاكر فاكر ونوع نادر واول ما ننزل طبعا بالله الرساله اللي في تأكيد ويقول لك خلي بالك وعتشتم واعتعمل وعت والكلام اللي هو ملوش لازمه عشان جيم في ميقفلكش الحساب بتاعك والناس بتشتم عادي وميحصلش اي حاجه يعني <تصفيق> يلا بقى هنخش بقى يا جماعه ونلف شويه ونشوف الدنيا فيها ايه واللي عايز يسجل معايا فيديو في سيرفر العطارد وهو ده الهدف من الفيديو اللي احنا بنسجله دلوقتي أه تقدر تسجل معايا عادي جدا السيرفر يعني. العطارد 16 تمام عايز تسجل معايا فيديو سجل معايا هو الموسيقى الرخمه هتشتغل بقى يا معلمي طارد علاقة بشكل الشعر جميلة والله نعمل بقى شوية مهمات كده لسه فالحين طبعا سيرفر عطارد من السيرفرات الخطيرة تير طيرة ناخده كده نبدأ كده بالمهمة الحلوة نتسوق الأن مش عايزين نتسوق يا سيدي انشئ فريق تخلص منها جميل جميل تأكيد تبعة ناخدو جرعة خبرة واحدة بس نلم الحاجات دي لأنها بتاعة السحر وصلنا المستوى خمسة عشر. احنا معناش إلا العصاية او اه دفاع. احنا فعلا معناش العصاية. يعني هو الشخصية كانت ألعب <تصفيق> شوف الشعر أكيد نغير لو وجه الخربان ده صورة نخلي الوجه ده, ده حلو عشان ناخده إنجاز في السكة تأمين الخزينة تأكيد تطوير العدالة تأكيد خدنا سيف بدل العصاية الخربانة دي وهنرمي العصايات دي كلها اساسا طب تأكيد يا عم هي خلصانة اصلا ايه ده ايه خلصانة ايه اتحقوا علينا قلنا ايه مش هفروض تجلنا موارة دلوقت ما اي حاجه وكده يا جماعة بب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسم اسكندراني دات العاب اللي عايز يسجل معي فيديو في السرفة يا ياريت يكلمني في التعليقات ويسجل معايا معي فيديو على طول وهو ده الهدف من فيديو اللي مكتوب في الوصف طبعا وكده يا بب السلام عليكم لا تنسى اللايك والاشتراك الاشتراك في عارة We'll be right